زين <متحد> الله يكمل لكم اللعبة كم باقي انت يا بني سمير اسمع لي انت لازم عندي قبل اليوم ربي جابك سبحان الله دمر ما فكر فيك ياني على شيخ طيب يا وجه الدبارح انا عندي حل بس انا جابو بالزحمه عندام عشاء عدم الشغل 7.0 قلت لك وينك بالله خليتني على ساعه انا معي كليات خارقه انا اللي ما تخلت العفو منك يا شيخ الاله فين الحمد بنحمر شيخ الحين بيقولوا تاخروا هذا كله بعدك جبت على اساس سرفيان بالاخير طلع بس لكن انا افتكرت سربيان لكن قبل على هذا انت يا اخي مش قد هذه الوظيفه خلاص يا اخي لا يا اخي اذا ما تكاتفنا وتعاوننا بين البنت كبر حن الله تفهمي ايش يعني ما تشيل؟ يعني ضحى من شان عظمه وشرفه ووظفه صدق المثل زنقه زنقه دار دار اليوم طبقناها قال اذا ما عبيت الغاز بتروح العموم انا قد بلغت الشرطه تعالوا معي الناس تخلص من